اللي بيعمل كده كده ويقول مأمأ ما هو مأ مأ خروف العيد حبيبنا الكل ليه مشتاق بابنا الكل ليه مشتاق ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما مين اللي بيعمل كده؟ أهلاً بيك يا خروفي يا جميل بحلم بيك انا طول الليل يا يوسف ملفوف يا ظريفي يا خروف يا لزيز انت يا أخي صلي صلاة العيد هجيب أصحابي واجيلك نشهد جبحك وإنا لحمك وأقولك وأقول لك كتر خيرك واحديك لكل كل وأكون بالخير سباق منك كل أحبابي وأكون بالخساب